Fuck off ty vole, celou no, Co uděláš? Ježiš, to umím taky vole. Zdravím vás, dámy a pánové a vítám vás u Minecraft videa z, ze serveru kvaplej a dneska se zároveň mojí oblíbený Biggieho Event neboli Ski Wars. Sky Wars a tady je Biggieho Event. Přepojit se do hry a jdem rozdrtit pár kidů. Jde zničit jak nic, protože jsme actually dobrý. A zajímá mě, jestli se, se teď napojí nějaký hráčí, protože je docela hodně pozdě. To prdele. Mě zajímalo, jestli se, se napojí. Nahráváme se... Pam, pam, pam pam, pam. vypadá to, že se to někdo napoje 7 z 12. si myslím, že to je Daly Ross, že to je Patrick. Nebo není Patrik, nějaký hejzl nad Baladine, nad Koinu, Winger, Bomber, Winer, Wooden Sword. Je ah, tak jdeme do další hry. To byl teda velký gangbang, musím říct. Máme zase, máme klasický, myslím, že... Mělo by nám to... Mělo by nám to určitě dát? Oh, dalo nám to. Ojo, oh, no, oh jo, mapu mám docela rád, protože je velice rychlá. Tuhle mapičku mám velice rád. Oh. Tak to si můžu radovat, dali Má S... Fů, to být pr... to je taky. Yes! Yes! První vin. Let's go, Yoshi! Let's go! Nahrávám to docela pozdě. Let's go, Yoshi! Let's fucking go! První vin. Co, zadal nic? Boj, co, To Celé začíná být docela jako hra. Minecraft, ty vole, mojí, jdeme nahrát Ne Ne, dost, nablusou smát. Boty, kde se nám udělá taky nějaká Xusi věc Ouououou, oh, oh, oh, oh. chlapec já nemohu Na to jsem až To je debil, oh, pravděž, já jsem no, tak debil. to se neviděl Já jsem chtěl skočit, mě nefunguje mezerní. Já jsem ale debil Což hm. je co špatný set A proč se mi nedal kýt? když můžeme A... Cože? Vote for map. Vote price 150 coinů. Tak, pojď jdeme. Jo. Říkáte, proč jsem nedal vodu? Nevím. ne. No, Je Jak to líbí, budu No, no, no, jestli se ve stavu... to Tohle je velice těžký fight. Což jde. Jo! To musím se vůbec Kámo, co ten sak... já jsem to. GG. Kde jsem? Jsem třetí? Hm, jsem třetí. Škoda, škoda, čere. Ochu. Tohle je ty vole, ochu. Tak tohle toho. Takovýhle hustý hry, ty vole. Boys, já vám řeknu, hrajte tam maťkada fenom, tehdy jde je večer. Nejsou tam noobáci, a nejsou tam ani naskelený hráči. Nebo, no jako, nikdy jsou ale. Zahrajte si i vy. Jo, a co se týče streamu? Uh, streamu vám nic, o streamu vám nic nebudu říkat, nic, uh, kdy budou normé pátek, sobota, neděle a kde, to si urč, určím já sám, takže přepoji se na náš Discord sledujte mě na Instagramu. Já si určím, kde budu streamovat, žádný vole. Uh, uh, žádný uh, nebudu, jo, chápete. Kitu? Uh, já chci nastavit default kit. Čkodáte, mám default je Sus. A super. Daj mi odběre, daj mi věci. Lopatu, si stréži do prd. Zatím hmm, je dobrý tohle. Ne! Ah, tak jdem do další hry. Bohužel, berte to tak, nejsem úplně stylový hráč, proto prosím, nebíte mě v těch komentářích, že jsem nůk. Učte tak hodný, prosím. Ty vole, jsi na českém serveru. A hovno, on tu je někdo Čech, ty vole, já si myslím, že tu hra, hrajou sami Ukrajinci. Hraješ se mnou? Jdu. Jestli těm opravdu jistý? No, to by se pánově No, no, no Co jsem udělal až teď no, nevíš co? Já mám nebatecky. A ono tady nedostane. A mám to jsi lúd! byl, dát byl, Oh no. To je děvka. Ale aspoň se mi se Já za to slovo dívka. To musím ztřeňit. Ne přece Family Friends. <laughs> oh no oh no. jsem řícte? skin? Ne. Hey, oh my ty nemáš skin, já Maria. To úplně ty volé. Ukonči slušej. Ukonči. Uh, to buy. Save as your default skin. Save. Ale to je super, ale default skin. Jak to, že ho teda nemám véřet, ty vole. je jak pocápek jako pře, pře, po přerychlil, vole, nechápu jak. Tam se opustil v jo. Uh, dobrý. taky uh, tak jo, čer, nem, nem, nem, nem, nem, nem se zlaté a jdu do středu ze Když jsem tě byl, nesedal do lávy. Why are we still here? Just to je to to Ne! Žer, žer, žer, žer. Ne. Já se poseru. Kámo, to je tak hnusný. Můj sníkámu, takový grr, takový volek. Ty volek. Já mě se nezme seká Minecraft, tyjo. Tě. Já mám 98hp, ale nepříjde mi ty úplně. O. Oh. Jsem zándal. No ne. Ha. Huh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. On jako už na mě, už na mě jde, vole, Dobře, e, s kropíkem to úplně nebude. Dobrý. Ale Mám armor, ale nemám žádnou jedinou zbraň, To je trochu sus. Nechce mi už ta hra dát trh nějakou zbraň. Lucy. Ty vole kámo! Mě to jde do kundy, já potřebuji nějakou zbráni. Nemám meč! Nemám nic! Ale ne, nechci armor! Prosím tě, Hroth, dej mi zbráni! Dej mi zbrání. Nějakou, která je životu schopná a schopná. Nicholas sklo. life Tohle hra do kundy, já nemám jednou Aha, aha, najednou týmujeme všichni, jo? Aha, beru na vědomí. Aha, najednou všichni týmujeme. Okay. Dobrý den, e, máš upikčů? No jo, tak velký klucí. Velký klucí. Pohoníte si Egahel, normálně si můžete pohonit navzájem. Ale tak jako, já to chápu. Já to samozřejmě chápu, eh, ono týmovat je strašně vtipný a... <laughs> a mě velice zábavný, když eh, dostovat celou hru nemá žádnou zbraň. Protože tí prostě hra nedá. A jako 3 damage je hovno. čem pobíjet nikoho, se zposerám. co jsem nějaký ty to to? Nějaký tamhle vole Ukrajinec, vole. Dej mi, dej mi z meč. Krompáč! Dobrý. Čekám prostě na Omg. Oh Velký klub. Nosím. Prosím. Ber. Uh. Na zdá rady, bílku. Bum bum bum bum bum Vyzbrojím se čistou energií a správnou rasou M go. Co? Šuráku jeden hejzle Lesní vole No boys, já to vidím na poslední hru a rozlučím se s váma protože tohle je docela hustý na vyhdy Máme jeden skurvený vín Chcíp mě už vypadni tady odsáď, nepíš to že jdeš, právě vypadni. Kdo má nechtěná modu? Ne, Český uh, link. Hro, prosím, prosím všechny svatý píčho. Vydají meč a bloky, meč a bloky, meč a bloky, meč. Kurva, tenhle má pade vydlný. Vůbec jí nemám. ty bloky. A teď ö, teda meč. Pohotí. jo jasně, mám mám všechno. To krumpíka. Tarňivku. <tějí> Viděli jste ten trick step? Viděli jste ten trick? <tějí> <tějí> <tějí> Super <síká> se tam helmu. Mám krumpáče. Musím ho zase obechtit. Ne, já bych se <síká> Hehehehe Chodá zkresl jsem ho, ho bych mám, uh, vylepšil jsem si na uh, na krumpáč žalaznej dokonce, čeré Jsem dobrý Cípni, máš určitě něco dobrýho To není fér! Eeeh, zmrt! Zmrtý já reju tým Fortress 2. Myslíš, že... kurva, no tak teď jsem to posral. bloky! <tějí> Hova do jedno. Hra je na mě zlá. doslova mám jednu vítězství, čili taky o poslední hru. A končím. seru na to. Ubu! Ne! Už se. A už se neptej. Nebente. A mu, tam skin, dej mi tady vole. napsej skin světa, karihou, aby si mysleli, ptěl, konečně mám vybrat, aby si mysleli, že jsem potýk aby si mysleli, že jsem hůste KONEČNĚ MĚĚĚ a teď mi dej bloky a cestovat do ostrova debilního hovno oh, jo a zabije mě dog tak se prostě takhle postavím no tady byl. Tak, dobrý. Neví o nás. Jvůl, jak to přeskákal. ne. se tady byl jít tak na Beru a beru si vajíčka Když Já to dosáhnu jenom. What se tam dostal? <laughs> je t No, ja, to je. Je Taký Jo, jo, ez. <laughs> jo. No, no, dámy pánové, doufám, že se vám video líbilo. Já se s vámi loučím a vidíme se to u dalšího videa. Mějte se farové a čego